Om jag har ont i nacken eller ryggen, eller så här. kan jag ändå träna bållan. Ja, bållan är ju världens bästa när det gäller när man har ont. Eh, kanske också att det är det enda du kan träna, eller så kan du träna annat. Men att du kompletterar med bajan just därför att du har ont i rygg och axlar och knän. Vi kan träna upp muskulaturen utan belastning, och på så sätt så kommer du bli starkare och även kunna träna annat bättre. Och Kanske inte har så ont när du håller på i trädgården eller med andra saker. Lyfter matvaror i kassar och så vidare. Så är mycket, mycket bra. Många idrottsmän och kvinnor har kommit till mig för att träna upp musklerna i kring eh, skadade områden. Så att de får en avlastning och kan träna sin egen träning bättre. Men om man har ischias eller mm. – Atroser eller sånt där? – Ja, många som har säga, ischias eller ryggproblem. Många tycker att byline känns eh, som att de blir mycket bättre. Men jag kan inte lova att det blir så för alla, men väldigt många upplever att det blir mycket bättre.